السلام عليكم ورحمة الله يا إخوان كيف حالكم طيبين؟ تواصلت معي شركة من الصين اسمها YC Onion حبوا أن لهم ريفيو على احد معداتهم ومنتجاتهم، انا طلبتهم أن يعطوني اضاءه من الاضاءات حقتهم، هي اضاءه اسمها انرجي بار كذا صغيره من الاضاءات، حتشوفوه ان شاء الله الان انبوكسنج ومواصفاته وكل حاجه، وصراحه جدا كنت سعيد بهذا الشيء، ما احب اطلع عليكم، حننتقل ان شاء الله الان الى المواصفات والانبوكسنج واسال الله انكم تجدوه فائده، المنتج اللي حوريكم هو جدا جميل، جميع نقاط التواصل مع الشركة واي سي اونين موجوده على الانستجرام باسمهم واي سي اونين، علي اكسبريس وكذلك الامازون، هذا الشيء اللي اسعدني كثير انه في أمازون في آه متجر لهم خاص بهم في شركة أمازون وهذا الحال شي قوي الصراحة وأتمنى الصراحة أنكم تشوفوا حلقة هذة فائدة ويلا نبدأ سامحوني لو كان المكان شويه مكركب هنا لكن اول ما جاتني الاضاءه طبعا اخذت شهر كامل لين وصلتني آه هذه هي الاضاءه طبعا كرتونا باين انه شويه مستهلك اول ما نفتح الاضاءه نلاقي في الداخل الاكسسوارات اللي تجي معاها اللي عجبني فيها انها اكسسوارات جدا مفيده يعني على سبيل المثال هذا اللي امامكم هنا عباره عن سطح معدني السطح هذا من الخلف في آه ملصق 3M دبل فيس هو سطحين معدنيين مو واحد إيش يعني السطح المعدني هذا؟ الإضاءة هذه فيها من طرفها مغناطيس تلصقه في أي مكان تبغى على هذا السطح المعدني طبعا تقدر تفك السطح المعدني بمسدس هواء حراري أو هواء حار ويخرج بكل بساطة جاء كذلك معها سلك USB وهذا شيء ستاندرد ولكن USB ايش؟ USB تايب c القوي النوع الصلب اللي يتحمل اللي عجبني كذلك إنهم أعطونا معها غطى للبطاريه اول انا اول ما شفت الغطا استغربت من حاجه راح اقول لكم عليها ان شاء الله الان بالاضافه الى كتيب التعليمات يشرح كتيب التعليمات كيف نقدر نستعمل هذه الاضاءه اجمل شيء صراحه عجبني فيها انهم يجيبوا معاها هذا الجريد الجريد هذا زي يحدد شكل التوجيه الاضاءه خليل الامام فقط ويمنع الاضاءه انها تخرج برا هذا هو كرتون الاضاءه نفسها هذه هي الاضاءه من الداخل اضاءه واي سي انيون فيها طبعا هنا في اعدادات حنشوفوا إنتوا طبعا حتشوفوا بيرول لقطات كلوزات للاشياء دي هذه الشاشه شاشه بيانات تبين لكم ايش ايش الاضاءه اللي انتم ايش الاوضاع اللي انتم حاطينها الشيء اللي خلاه اللي سبب لي استغراب الصراحه في هذا الاضاءه استخدامها لبطاريات نادره على الاقل عندي هنا في في السعوديه هذه البطاريات استخدموها اكثر شيء في السجائر الالكترونيه قويه جدا 3500 مللي ام اسمها اي ام ار 18650 افست حتشوفوا كلوز لها طبعا كلوز اب لها شايفين المغناطيس شوف كيف شايف. شوف اوكي مغناطيس هنا موجود مغناطيس جدا قوي يتحمل التصاق التصاق الاضاءة على اسطح ثانية ما في مشكلة تنفتح الاضاءة من هنا سويتش لها اوه إن شاء الله تبارك الله تبدا اضاءه اول شيء طبعا هي محطوطه على وضع الان اللي هي تقعد تغير من من الدفء الى البروده تقعد تغير في اللون الدفء إلى البروده انا صراحه الناس الكاميرا محطوطه على وايت بالانس اوتوماتيك ولا لا عشان لا تقعد تغير الكاميرا لكن احنا نباكم تشوفوا الاوضاع لو ضغطنا هذه ها العجلتين اللي هنا عباره عن ضغط للداخل بالاضافه الى سويتش يمين ويسار اذا ضغطنا للداخل هنا ننتقل الى اوضاع كيف نقدر نغيرها قوة الدفء والبرودة في الإضاءة نقدر نلعب فيها زي ما نبغى. والوضع الثاني اللي هنا هذا هالألوان وضع الألوان الإضاءة قاعدة تعطيكم ألوان الآن تتخيروا فيها هي الإضاءة الآن هي قاعدة تقلب الألوان بشكل أوتوماتيكي نقدر إحنا نتحكم نأمر الإضاءة إنها تعطينا لون أحمر تعطينا لون أخضر أو أزرق كله ار جي بي طبعا. هذا قوة الإحمرار إحمرار شديد إحمرار ظفير وهذا الأخضر الألوان شايفين كده. الوضع هذا هو اسمه وضع تغير الالوان او الشانلز في هذا الوضع انت تقدر تغير الالوان على كيفكم بحيث انها تقعد تقلب ما بين وبين بعضها زي كذا نغير الوضع الثاني هذا يسموه وضع السايرن او الشرطه جدا جميل اذا انت انسان تخرج افلام فهذا الوضع جدا ممتاز لك اذا انت تسوي هذا الشيء تقدر طبعا تتحكم بسرعته وبطئه شوفوا كيف انا قاعد اتحكم هنا بالسويتش من فوق اتحكم بسرعته وبطئه بالإضافة إلى إضاءة نوع آخر اللي هو الـ H، الـ H يقصد به Hue هو اللي نستخدمه أكثر شيء إحنا كمصورين فيديو، الـ Hue يقصد به الصبغة إحنا نغير صبغة النور من أخضر تام إلى على سبيل المثال أزرق إلى أي لون آخر إحنا نبغاه وهنا وضع الستروب يسموه يشابه الشاشات القديمة مثلاً أنت بتصور واحد كأنه قاعد أمام شاشة ونرجع لوضع الألوان من جديد للإضاءة هذه خمسة أوضاع أساسية. أول حاجة لمبة الشرطة اللي هي تقعد تغمز زي الدورية السيفتي حقت الشرطة السايرن إضافة إلى ذلك الستروب اللي هي تشابه اللمبة المحروقة تقعد تغمز. الوضع الثالث هو الوضع اللي أنت تتحكم فيه بدرجة حرارة اللون من دافئ إلى أبيض عادي هي تستخدمها في العادة أنت كمصور فيديو. النمط الرابع هي الإضاءة اللي تقعد تغير ما بينها وبين بعضها في الألوان. الوضع الخامس وهو تحكم كامل يدوي بيدك انت تتحكم فيه بالالوان تغير الالوان من ار جي بي الى الاخضر الى الموفي تغير في الالوان زي ما انت تبغى اوكي هذه هي الاوضاع الخمسة لهذه الاضاءة فوق ذلك تقدر تتحكم بقوة النور وضعفه في جميع هذه الاوضاع ومو بس كذا الاضاءة كمان تقبل انك تركب عليها عنقود من الاضاءات يعني تشتري ثلاثة اربعة حبات كلها تتركب بها تستقبل بعضها باستخدام هذه الفتحة اللي هنا تركب إضاءة وراء إضاءة وراء إضاءة وتسوي لنفسك مربع من الريضاءات ممكن أو عمود طويل من الريضاءات هذه ميزة جدا قوية وعجبتني الصراحة في الختام أتمنى أنكم استفدتوا معنا وأنكم وجدت المنتج جميل وعجبكم حابين تتواصلوا مع الشركة زي ما قلنا YC إنستغرام وفي الأمازون وكذلك في علي إكسبريس في الختام أحب أعلن وأقول إن أنا سويت قناة متعلقة بالتصوير الفوتوغرافي اسمها Altmedia التعليمية فقط لألت ميديا القناة حقت اليوتيوب سويتها على الإنستغرام حتكون إن شاء الله فيديوهات مستقبلية حتكون بوستات تعليمية حتكون إن شاء الله سنابات متعلقة بالتصوير وهذا الوسط كلها موجودة على الإنستغرام طبعا مختلفة عن حسابي الخاص في الإنستغرام وإذا كان هذا الشيء خلاني أوصل لكم بشكل أسرع فأنا حكون جدا جدا سعيد في ذلك أسعدوني باللايك والشير والسبسكرايب في هذه الحلقة أو بالاشتراك في حساب الإنستغرام الجديد اللي سويته ألت ميديا التعليمية كان معكم فيصل الميمان والسلام عليكم ورحمة الله